आज, आज पृथ्वी को समतल करके पर्थु ने बीजों को बोया पृथ्वी को समतल करके जोर लगा करके हल चलाया तो बीज उत्पन्न हो जाते है वहां बाढ़ आ गई निर्मल जल बहने लगा नरपमेघ सत की बहुदी ने आज महाराज प्रथु ने कहते है निन्यानवे अस्वेघ ये है और अश्व में क्या करते हैं ना तो एक घोड़ा छोड़ा जाता है पूरी ऋष्टी में घुमाया जाता है सभी में को गोडा जाता है। अगर उस घोड़े कोई को पकड़ ले तो उसके साथ युद्ध करना होता है और उस राजा को उसको हरा करके फिर घोड़ा आगे छोड़ना होता है अगर उस राजा से हार जाए तो यज्ञ नहीं करने देता वो फिर उसको अधीनता स्वीकार करनी होती है घोड़ा वो रख लेता है तो इसलिए भैया ऐसा राजा प्रतु ने बड़े, -बड़े यक करवाए, में यक हुए। कहते जो अश्व पूजा मंडप में खड़ा था पूजा करने के लिए और कहते हैं इतने में इंद्र को चिंता होती है कि की पृथुक के सो यज्ञ पूरे हो गए तो मेरे इंद्रास्त्र को ले लेगा ले इंद्र, इंद्र पद को प्राप्त, प्राप्त कर लेगा तो ऐसा करता हूं घोड़े को चुरा लेता हूं।, प्रेण प्रेण चुरा है हूं और कहते हैं घोड़ा चुरा करके ले जाता है इंद्र तरह तरह की माया चला करके छिप जाता है प्रथो महाराज के हम इसे नहीं छोड़ेंगे पकड़ ले गए अभी लेके आते हैं हम उसे मार भी देंगे मार भी देंगे ब्राह्मण कही महाराज वहां ब्राह्मण पूजा करा रही थी ब्राह्मण ने कहा महाराज क्या कर रहे हो आप मेरे यजमान हो आप यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए पूजा पाठ में भंग हो जाता है इसलिए बिल्कुल शांत हो जाओ हम के ऊपर विश्वास करो, करो हम आपकी, आपकी चिंता को, को हरण करेंगे आप शांत रहो एक बिल्कुल एकदम आनंद से रहो क्रोध बिल्कुल ना करो हंस हंस की कथा सुनो और महाराज ऐसा कहा तो पृथु के तो, तो क्या करोगे कि हभी करते हैं और ब्राह्मणों ने क्या गया? किया अपना गुरु का स्मरण करके माँ शारदा का ऐसा वेद मंत्र बोला कि हम इंद्र को वही भसम कर देंगे और स्वाहा स्वा जैसे ही यज्ञ देने लगे तो भगवान वहाँ नारायण स्वयं प्रकट हो गए नारायण प्रकट होकर के यहाँ इंद्र और घोड़े सही प्रकट हुए और ब्राह्मणों से कहा हे ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो दया करो आप ब्राह्मण हो आप इंद्र को मारना चाहते हो ये लो इंद्र ये लो घोड़ा और हे प्रतु मैं प्रश्न हूँ भगवान श्री हरिंद्र को साथ लेकर प्रकट हुए देखते देखते यक्षशाला के अंदर कहते हैं आनंद हो गया बोले भक्त भगवान की भगवान कहे अरे प्रथु आप जो, आप जो चाहो जो मांग लो जो, जो आप मांगोगे मांगो वो मैं आपको दे दूंगा जो भी मांगूंगी कहते हैं ना पृथ्वी का सुख लेना है मेरे को और ना भोग भोगने आपसे प्रभु मैं इतना मांगता हूं अगर आप देना चाहते हो तो मेरे दस हजार कान दे दो कितने दस हजार कान मांग रहे हैं प्रथु जी कितनी बड़ी बात है सुंदर बात हम लोग हम दो कानों से सुनना नहीं चाहते प्रथु जी दस कान मांग रहे हैं परमात्मा की कथा चर्चा और सत्संग सुनने के लिए नारायण कहे प्रतु मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत बड़ा प्रश्न हूं हमारी कृपा सदा ही आप पर बनी रहेगी सदा ही इतना कह करके भगवान वहां से चले जाते हैं